Μόνο VIP. Ναι, το ξέρω πως είναι λες η μόνο για VIP και ορίστε, εδώ είναι η επίσημη VIP κάρτα μου. Δεν θα με ακροϊδέψεις, Λαράκο, είσαι ένα τίποτα. Εγώ την έφτιαξα, ήταν ανάγκη να τις σκήσεις. Γιατί δεν μπορώ να μην γορίλα. Τι ζωολογικός κήπος είστε, εμπρός, εμπρός. ΑΙΣΚΡΑΙΣ, γύρισες. Μου έλειψες. Αφήκαστε με τα διάρκεια. Τι είναι όλα αυτά. Για τη μέρα να παράσταση τη ιστορία θα την ξαναζοδαλέψουμε τη μέρι διάσυμε προσωπικότητε. Έχει πλάκα! Οπότε και εγώ βοηθάω συμμαχητέ μου με τα κοστούμια. Παναπλέτησε ο Άννης τη λορέρε και φικά. Δεν ξέρω πάντα βρισκότα σε έξω τρίτο. Κατά και ενεργό ουρά για τη μαντάμι ουρήγου! Θα μπρερει προσωπικό τη τα μάτια του εργάτε τη Φάρμα του σεζα τσάδε στο Τζέμι! Καλό τύπο! Καλύτερο μαζί. Έμωνα! Θα μπορούσα να βρω για την λύπη. Πώ θα έχει η λόγος θα είναι πώ έχει χωρί βοηθάκι!